ان تبدأ له هذه البطوله وان يتوج مثل ما نادي الفيصلي وكذلك نادي الشباب الاردن فيما سبق خطا جونت ركله حره مباشره لمصلحه نادي الوحدات لدينا مهدي خليل يستعد حارس مرمى نادي العهد بينما كره الوحدات تصوب هذه الكره تسدد كره مرة أخرى تسويما حارس المرمى يتصدى مهدي خليل اختبار من جانب الوحدات في الكره الماضيه بتسديده كانت قويه لكن تستضيف من حارس المرمى في اللغه الماضيه ركله ركنيه سترفض لمصلحه نادي الوحدات على يسار الحارس مهدي خليل كره نصر عاليه لكنها تغطيه دفاعيه كانت موجوده في اللغه الماضيه والكره بتعود مره اخرى الى الطرف الايمن لمصلحه نادي العهد تحولت الى خارج الملعب الى ربيع العهد اللي جمع 14 نقطه ####في هاد المباريات من الشوط من الشطرة أولا تراجع لفريق الكرز...